Lepo pozdravljeni v novem letu. Upam, da ste se imeli fino in da ste dobro praznovali. Jaz ne vem za vas, ampak pri nas je bila tradicija, da smo si kak mal po novem letu naredili doma spekel buhtle. In danes bomo pripravili malce drugačne buhtle, ker mesec januar je na svetovni ravni mesec promocije veganstva v January. In danes bomo pripravili veganske buhtle z varelično mlado iz moje nove knjige repa in krompir. Ta knjiga je super, fina, tudi če želite mogoče malce več roslinske prehrane vključiti v svoj vsakodnevni jedilnik. Zdaj pa najboljš, da kar zavihamo rokave pa spečemo te buhtle. Ne? manjšo posodo, nadrobimo svež kvas. Ker bodo buhli veganski, jasno ne bomo uporabili kravega mleka, ampak rastlinski napitek. Jaz imam tukaj mandljevega, lahko bi bil rižel osen, ali pa sojen, katerikoli vam je ljub. Zdaj pa, sobla temperatura je ta napitek, preprosto prelijemo kvas. dobro premešamo. V skledu mešalnika stresemo moko. V skledi imamo sedaj moho, zdaj pa noter dodamo mokre sestavine. Začel bom z jabočno čežano, ki bo v našem primeru nadomestek za jajca. Odvisno je seveda od receptov, ampak v veganskih receptih pogosto uporabljamo jabočno čežano. In v našem primeru bo sestavine lepo povezala in dodala še sočnost testu. Dodamo sladkor, stopljeno margarino, vanilijo in sol. Na koncu dodamo še naš kvasec. Pomembno pri kvasu mogoče je edino to, da se ne razume najbolje z maščobo in z sodijo. Zato sem jaz tako maščobo kot dal na en rob te sklede in v, k drugemu robu bom zajavljil ta kvasec. Potem, ko se bo to zmoko premešal, bo pa itek vse super. Prilijemo kvasec. Gnetemo nekaj minut, da se masa poveže. To imamo pripravljeno. Zdaj vzamemo eno skledo vzhajalno, kjer koli bomo to vzhajali, jaz imam stekleno in jo namastimo. Tako je čisto malenkost. Zdaj pa je čas, da pogledamo testo. Uh, moram povedati, da se mogoče malce razlikuje od moke do moke, tako kakšno žlico plus minus, uh, vedno je treba pač malo paziti. Uh, moj nasvet za testo za buktle je, kaj, imate vlažne ali namokane roke, mora biti testo takšno, da se vam ne bo lepilo na dlani. Je pa vsakakor malce bolj vlažno in lepilo testo, kot smo ga ugotavljali. Zdaj, da pa to Pokrijemo in pustimo vstrajati eno uro. Eno urce je mimo testo je že fino ushajalo. Še prej pa ne vam povem buhtljevo, buhtljevo modrost, modrost buhtljevo in sicer prvič treba je držati skupaj, to nas buhtli zelo dobro naučijo. bistvo je skrito očema, ki se notr znotraj skrive nekaj slasnega in vse v življenju je lepše, če damo malo cukrčka povrh. Zdaj pa pogledajmo, kaj je nastalo in pogledajte, naše testo je podvojeno, tole bomo preprosto razvaljali, dali marmelado, zavili in nadaljujemo. Vzhajeno testo predstavimo na pomokano površino, razvaljamo ga na debelino pol centimetra v obliki pravokotnika. Razrežemo na 8 enakih delov, Zdaj pekač približno 20 x 30 cm moja ovalen podobnih dimenzij in ga namastimo, čist malo. Zdaj imamo pa tle na 8 delov razrezano testo, dajemo gor marmelado in začnemo z zavijanjem buhlev. Na vsakega položimo žličko marmelade in jih zavijemo tako, da skupaj zložimo robove in stisnemo šive testa. Oblikujemo kroglice, ki jih predstavljamo na namestnem pekač. Pustimo vzhajati pol ure. Na to jih premažemo s topleno margarino. Zdaj imamo tole premazano z maščobo vzhajajo so. Sam spečemo jih v pečico za 25 minut pre 180. Pa jaz sem dal malo več marmelade kot si sred, In in Boba